Jaz sem Vesna Vestak iz Inštituta za krvoturbijo in, če prav to ne zgleda, uh, bom vam bo danes pokazala eno naših internih skrivnosti, ki je odlična, predvsem za obvladovanje kor in za čiščenje kože. Namreč to je črni piling. In, če prav pa, da se pripravlja vlak pod banko, boste videli, čez deset minut bo vse drugače. Naša krasna terapevtka Arja mi pa zdaj nadela črni piling, ki je ena od uh, manj znanih, a izjemno učinkovitih metod. in po pomirujoči maski je koža fantastično gladka. To najbolj obožujem pri pilingu in predvsem se odlično prečistijo pore, s katerim imam tok problemov. Tako da sem zdaj, ker sem bila nasrečno naša zadnja današna pacijentka, pripravljena na vikend brez težkih ličil, brez pudra in tako da jim zdaj domov samo zaščito pred soncem. Hvala, da ste bili z nami in prijetem dan še naprej.